معنا دور واحد سوى له نزل شباب هذا راح كيف هم... بقاندي enemies ahead جيبوا فزعه برافو مستر قومي انيميز اهد واحد ورانا في وحش نرجع نقتلهم ناخذ منه سلاح سيارتين قدامنا واتش أوت شوي لو نطاط في عالم يا اخي نزل نزل نزل نزل روح هذا منين في سيارة في سيارتين قدامنا راحوا هيك واتش أوت سي سي سي سي روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح Watch out! اشتركوا أخي وراء السيارة وراء السيارة عشمارك اشتركوا في لا هذا نوك لا ورا السيارة نوك بونو يا كتير. وعزمك ولا؟ والله الله عليك. والله شعرت جدا. وين سيار طبعا؟ جارووه فتحنا فيهم شوارع بس معلم نعم ما معقول لا يكفوا عليك تاتاه في سياره عندي هاذا كان مطبخ على السياره عقدني ليش احنا واحد شوي وين ترى خاطر صوتنا؟ سلمان اوم كأنه مو عندي علق في علق في علق تعالوا طولنا من بعيد تعالوا في حدا؟ ما بعرف، ممكن أه. يكون واحد عندي اينيماز اهد فنشني بلعت واحده دوري فنشهم والله لمات ركب السياره سياره <تصفيق> لك عاش سياره سياره سياره سياره سياره سياره سياره سياره سياره سياره سياره